З двох боків п'ятиповерхового будинку в Заводському районі міста з'явились нові тріщини після вибухів поруч. Жителька Ірина розповідає, будинку більше 60 років. Вибухові хвилі погіршили стан п'ятиповерхівки. Коли були прильоти ще до цього, навіть до цих тріщин, то, звісно, будинок просто зотрясався. А ось особливо був останній прильот, і просто у нас посипала штукатурка в цьому під'їзді. В нашем подъезде сыпалась штукатурка а, с чердака, просто, просто как камушки летели. Я просто сама там видела, заметала, что это все было усыпано камнями. Трещины обои лопнули, потому что разошла стена. Тріщини з'явилися у під'їздах та у квартирах. Пішли тріщини по стінам, сипеться скрізь штукатурка, і в квартирах там тріщини пішли. Після того, коли були останні взриви, от, коли технікум, політехнічний ліцей глохнули, ось тоді після того і почалося взрив. Многих перестали закриватися добре двері. Они стол, да, думаю, да, вони просіли. Да, я звернула в четвертий квартир, у нас Я житло. На балкони двері не відкриваються, да, і, да. і входні не відкриваються, так що да. Да, шкода велика. Жителі стурбовані станом будинку. На початку листопада вони написали листи до департаменту ЖКГ та міської влади. На відповідь досі очікують. Стали заміщать після 1 ноября, коли були прильоти в місті до цього. В районе Яхлу, в районе стадиона были прилеты э, очень сильные, ощущ, ощущался в доме волны. А после 1 ноября э, пошли трещины по дому. Мы написали э, письма в департамент ЖКХ, э, в заводскую администрацию и мэру нашему Сергеевичу. Мы хотели, чтобы приехала комиссия и оценила состояние дома, э, э, пригоден ли он для, для, для проживания. У випадку, якщо будинок зазнав руйнувань через прильоти російських снарядів, мешканці першочергово мають повідомити у поліцію. Розповідає Віталій Луков, заступник міського голови, однозначно, поліцію, тому що це пов'язано. Якщо це пов'язано з обстрілами, є власники квартир, і в них є або ОСББ, або, ОСБ, або управляюча компанія, угу. вони мають або голова ОЗБ, або управляюча компанія, повинна з власниками визначитись. Це в ідеалі. Власники квартири скидаються, ремонтують свій будинок. Комісія нічого не оцінює. Це тільки експерт може оцінити. Експертна оцінка, але вона коштує коштів. В першу чергу має бути управляюча компанія якщо ОЗБ. І вони можуть звернутися в департамент звітлого комунального господарства за допомогою або за консультацією. Їм там розкажуть все. Можливо, буває таке, що... Лотерея виграється і знаходиться тисячі гроші. В першу чергу, департамент ЖКГ та Міська рада займаються ремонтом будівель, пошкоджених внаслідок обстрілів російськими військами, говорить Віталій Влуков. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.